Γεια σας. Το όνομά μου είναι Μαρία. Το χαρακτηριστικό μου όνομα στη νοηματική είναι σκουλαρικού. Τώρα εγώ θα σας αφηγηθώ μια ιστορία, ένα παραμύθι, με τίτλο «Το δέντρο και η Ελπίδα». <Και> πολύ πολύ παλιά σε ένα χωριό, Υπήρχε κατά πράσινο χορτάρι, πολλά-πολλά δέντρα, πολλά λουλούδια, μικρά-μικρά σπιτάκια και άτομα που πέγαιναν αρχόντουσαν. Λίγο πιο έξω υπήρχε ένα σπίτι μεγάλο, τεράστιο, ξύλινο, πολύ όμορφο, μέσα ζούσε μια οικογένεια, πολύ δεμένη. Ο παπά, η μαμά και. Η κόρη τους, η Ελπίδα. Η Ελπίδα είχε πολύ καλό χαρακτήρα, χρυσή καρδιά. Της άρεσε πολύ να παίζει έξω και να πηγαίνει βόλτες πρωί βράδυ μαζί με τους φίλους της. Χαιρόταν. Με τον καιρό χειμώνιασε. Και ξαφνικά η Ελπίδα αρρώστησε. Αρρώστησε βαριά βήχας, πυρετός, πολύ βαριά η κατάσταση. Η μητέρα της αγώθηκε, στεναχωρήθηκε. Τηλεφώνησε εκεί στο στη γιατρό και της λέει «γεια σας, η κόρη μου είναι άρρωστη, δεν ξέρω τι έχει. Μπορείτε να έρθετε και να την εξετάσετε, μπορείτε». Η γιατρός δέχτηκε. Ήρθε, την εξέτασε και τη βρήκε. Η Ελπίδα είχε μια αρρώστια πολύ επικίνδυνη. Η αρρώστια αυτή ήταν η φυματίωση. Πολύ επικίνδυνη η Ο γιατρός συμβούλεψε τη μητέρα ότι η ψυχολογία της ελπίδας είναι πολύ σημαντική. Η αρρώστια είναι επικίνδυνη. Τώρα το χειμώνα μπορεί να ανεβάσει πολύ εύκολα πυρετό, να χειροτερέψει ο βήχας και είναι πολύ σημαντικό να σκεφτεί τρόπους για το πώς θα κάνει η ψυχολογία της ελπίδας καλύτερη. Η μητέρα ήταν απελπισμένη. Τι να κάνω, δεν ξέρω. Οι φίλοι της δεν έρχονται γιατί φοβούνται. Η δασκάλα της το ίδιο. Τι να κάνω, δεν ξέρω. Οι γιατρός δεν ήξερε τι να τη συμβουλέψει. Η μαμά καθόταν, σκεφτόταν πως μπορούσε να βοηθήσει την ψυχολογία της. Ήταν σε απόγνωση. Ξαφνικά σκέφτηκε. Θα μετέφερε το κρεβάτι από το δωμάτιο της ελπίδα στο σαλόνι. Εκεί έχει ωραία θέα. Έχει ένα μεγάλο παράθυρο που μόλις τα ανοίγεις βλέπεις τα μικρά σπιτάκια. Ίσως αυτό βοηθήσει την ψυχολογία της, ίσως την κάνει καλύτερη. Θα δούμε. Όντως, την αμέσως επόμενη μέρα μετέφερε το κρεβάτι από το δωμάτιο της Ελπίδας στο σαλόνι. Εκεί η Ελπίδα ξάπλωνε, κοιμόταν, ξυπνούσε και χάζευε Καθώ άνοιγε το παράδειγμα της εργόντουσαν όμορφες μυρωδιές έβλεπε τα σπιτάκια τα άτομα που πήγαινε εργόντουσαν και χαιρόταν αλλά ταυτόχρονα στεναχωριόταν εγώ είμαι τόσο μόνη σκεφτόταν οι φίλοι μου δεν μπορούν να έρθουν γιατί φοβούνται νιώθω τόσο μόνη στεναχωριέμαι και η κατάστασή της βάραινε διαρκώς. Γινόταν όλο και πιο αδύναμη. Κάθε μέρα, κάθε μέρα η κατάστασή της βάρενε. Ανέβασε πυρετό. Ο βίχας χειροτέρευε γιατί η ψυχολογία της δεν ήταν καθόλου καλή. Ένα πρωί, καθώς χάζευε έξω, βλέπει ένα δέντρο. Ένα δέντρο γεμάτο φύλλα όπου τα φύλλα του σιγά σιγά έπεφταν ένα-ένα και φυσικά έφτυγε το ότι ήταν χειμώνα. Η Ελπίδα καθώς το βλέπει σκέφτεται ότι σε λιγάκι το δέντρο θα πεθάνει, γιατί όλα του τα φύλλα σε λίγο θα πέσουν. Ταυτίστηκε με το δέντρο. Όπως θα πεθάνει εκείνο θα πεθάνω και εγώ. Λίγες μέρες μου έμπαιναν για να πεθάνω τώρα το χειμώνα. Τότε φώναξε τη μητέρα της. «Μαμά, έλα εδώ». Απόρρισε η μητέρα της. «Μαμά, εγώ ήθελα να σου πω ότι πιστεύω ότι σε λίγο καιρό εγώ θα πεθάνω. Το βλέπεις εκείνο το δέντρο εκεί? Τα φύλλα του πέφτουν. Εγώ πιστεύω ότι άμα πέσει και το τελευταίο του φύλλο, εγώ θα πεθάνω, όπως και αυτό». «Κατάλαβες?» Η μητέρα της άστησε δεν μπορούσε να το δεχτεί αυτό «Όχι, εγώ δεν το πιστεύω. Εσύ μπορείς να προσπαθήσεις. Συν λίγο έρχεται η άνοιξη, θα έχει ζέστη ή θα είναι ωραία. Μπορείς να τα καταφέρεις. σε παρακαλώ, προσπάθησε», τα είπε και έφυγε. Η μαμά της στεναχωριόταν. Δεν ήξερε τι να κάνει. Ένα πρωί πηγαίνει στο σαλόνι, άσε να κάνει δουλειές. Σκούπισε... Γυάλισε τα τζάμια και τα παράθυρα, όλα τα έκανε μετακάθαρα. Και ξαφνικά βλέπει την ελπίδα να χασεύει έξω. Έβλεπε κάτι έξω και δεν ήξερε τι. Χαιρόταν. Με μάτιας και πλησίασε εκεί να δει τι γίνεται. Ξαφνικά τι βλέπει. Έξω, σε έναν τοίχο, ένα ζωγράφος έβαζε όλη του την τέχνη. Με διαφορετικά χρώματα ζωγράφησε πάρα πολύ όμορφα. Τότε η μαμά της κατάλαβε γιατί τη η ελπίδα. Τρέχει προς τα έξω και φωνάζει το ζωγράφο. Ε, «Συγνώμη, γεια σας». Εκείνος άνθρωπο κρίθηκε. «Και πάλι συγγνώμη, ε, εκεί η κόρη μου βλέπετε είναι άρρωστη». «Και θα ήθελαν αν μπορείτε να τις κάνετε μαθήματα ζωγραφικής». «Μπορείτε» Ο ζωγράφος ρώτησε γιατί. Και η μητέρα είπε «Γιατί εγώ θέλω να βοηθήσω την ψυχολογία της κόρης μου να γίνει καλύτερη». «Μπορείτε» Εκείνος δέχτηκε χωρίς δεύτερη σκέψη. Το αμέσως επόμενο πρωί το μάθημα ξεκίνησε. Μέσα στο σαλόνι υπήρχε ένα γραφείο τεράστιο ξύλινο. Εκεί καθόταν ο ζωγράφος και η Ελπίδα. Ο ζωγράφος δίδασκε στην Ελπίδα πώς να σχεδιάζει, πώς να ζωγραφίζει με διαφορετικά χρώματα όμορφα. Και η Ελπίδα χάζευε. Της άρεσε να ζωγραφίζει και το προσπαθούσε πάρα πολύ. Ένα πρωί φωνάζει η Ελπίδα τον ζωγράφο και του λέει «Το βλέπεις εκείνο το δέντρο» ε, «Εγώ πιστεύω ότι άμα αυτό το δέντρο ρίξει και το τελευταίο του φίλο θα πεθάνω κι εγώ μαζί». Ο ζωγράφο τη ρώτησε γιατί το πιστεύει αυτό και η ελπίδα του είπε «Έτσι, εγώ απλά το πιστεύω». Ο ζωγράφο όμως της απάντησε ότι δεν το πιστεύει αυτό, εκείνη μπορεί να γίνει πολύ καλή γιατί τώρα η ψυχολογία της είναι καλύτερη και ζωγραφίζει και πολύ όμορφα». Πίστευε ότι μπορεί να τα καταφέρει. Η ελπίδα ωστόσο αρνήθηκε. Δεν μπορούσε να πιστέψει κάτι τέτοιο. Η αλήθεια όμως είναι ότι η ψυχολογία της ελπίδας κάθε μέρα γινόταν και καλύτερη. Ο πυρετός έπεφτε, ο βήχας χάθηκε... ...γιατί χαιρόταν με τα μαθήματα ζωγραφικής. Ένα πρωί όμως ο ζωγράφο. Τη ανακοίνωσε τα νέα. «Ελπίδα», της είπε. Εκείνη καθώς ζωγράφησε, το κοίταξε και περίμενε να δει τι έχει να της πει. Ε, «Εγώ δυστυχώ πρέπει να φύγω έξω για δύο μήνες μόνο». Η Ελπίδα στάστησε. «Απόρισε, γιατί». Ο ζωγράφος της είπε ότι είχε μια πολύ σημαντική δουλειά για δύο μήνες έξω. «Μπορείς τις να προσπαθήσεις», της είπε. Θα σου αφήσω τα χρώματά μου εδώ και εσύ προσπάθησε. Ξέρω ότι μπορείς να γίνεις πάρα πάρα πολύ καλή στη ζωγραφική. Το ξέρω. Η Ελπίδα είπε ότι θα περιμένει. Ωστόσο τον ξαναρώτησε αν θα είναι μόνο για δύο μήνες και εκείνος φυσικά είπε ότι δεν θα αργήσει περισσότερο. Η Ελπίδα έφυγε και άρχισε να κλαίει. Η ψυχολογία της Ελπίδας πάλι χειροτέρεψε. Άρχισε πάλι ο βήχας, ο πυρετός και έβλεπε το δέντρο που έριχνε τα φύλλα του. Είχαν μείνει μόνο τρία φύλλα. Ξαφνικά το κοιτούσε και το βράδυ ξεκίνησε μία νεμοθύελα πολύ δυνατή. Το δέντρο ταραγωνιότανε διαρκώς και έριχνε τα φύλλα του. Είχε μείνει μόνο ένα. Τότε η ελπίδα κατάλαβε ότι ήρθε η ώρα της. Καθώς το κοιτούσε και αγχωνόταν ξαφνικά... Αποκοιμήθηκε Το επόμενο πρωί ξυπνάει και βλέπει ότι είναι ζωντανή Δεν το πιστεύει Γλίτωσε. Δεν είχε πεθάνει Ήταν ακόμα ζωντανή Χοροπηδούσε από τη χαρά της Και ήρθε η άνοιξη Είχε ζέστη Μπορούσε να τα καταφέρει Ξαφνικά βλέπει ότι γλίτωσε και το δέντρο Απίστευτο είχε μείνει το φύλλο Όπως κατάφερε και αυτή Κατάφερε και το δέντρο Μπονάζει τη μαμά της να έρθει και εκείνη έρχεται τρέχοντας και αγκαλιάζονται και αρχίζουν να κλαίνουν. Η ελπίδα τότε τρέχει έξω και αγκαλιάζει πάρα πολύ χαρά το δέντρο. Βλέπει ότι το φίλο που είχε μείνει εκεί ήταν ζωγραφισμένο. Που που Ψέτικο φύλλο. Πολύ παράξενο σκέφτηκε. Τι είναι, τι συμβαίνει. Βλέπει εκεί κάτω ένα φύλλο χαρτί, ένα σημείωμα. Το παίρνει το ανοίγει γρήγορα, με περιέργεια και τι βλέπει. Ήταν ο φίλο της ο ζωγράφος. Έγραφε πως εκείνος το ζωγράφησε αυτό το φίλο γιατί ήξερε ότι η ελπίδα είναι πολύ σημαντική για εκείνη. Ήξερε ότι η ψυχολογία της ήταν πολύ σημαντική και έπρεπε να έχει καλή ψυχολογία για να τα καταφέρει. Είχε δίκιο ο φίλος μου ο ζωγράφος, σκέφτηκε. Ποιο είναι το συμπέρασμα από όλα αυτά? Ότι όλοι είναι πολύ σημαντικό να ελπίζουμε. Ακόμα και αν είμαστε άρρωστοι, η ψυχολογία μας πρέπει να είναι πολύ καλή. Μπορούμε να τα καταφέρουμε και να προσπαθούμε. Και να σκεφτόμαστε ότι οι φίλοι μας είναι εδώ για να μας βοηθήσουν. Μπορούμε να τα καταφέρουμε αρκεί να ελπίζουμε. Αγαπητή ελπίδα. «Εγώ ζωγράφισα το τελευταίο γιατί ή γιατί ξέρα πώς ήταν η ελπίδα σου για ζωή. Συνέχισα να ελπίζεις. Το λέει και το όνομά σου άλλωστε».